Jauna Erromatik mezu haiilejatu da. Erromatik mm -hmm. Eta zer sardi tozi. Jauna, <tos> Papa izendatua izan zarela. En ella, inkoa Nola da posibili hori. Ezagutu nahi baduzue historia. etorri zaitezte corddoi etxera gazteiza. Bai hemen duela bostehun urte izan ginen Adriano eta bere bufoia tozi En ella, inkoa. De la gusté un urte jauna, poste un urte. Poste un